زمنها زمانها ما لها من مساوين، للزين التاجي للحلايا يا علامه، غنوا منال وغنوا لها يا المحبين، وردوا لها من الشعر وفي كلامه، وردوا لها من الشعر وفي كلاما شمعة الزين، عسى الساعات وطاح وتحفظ مراما تحتك يا عليها السلامة يا بنتي شيخ بالكرم له دواوين يستقبل الضيف الطيب وكرمة أبوي السالم له جمايل العناوين شيخ المراجل والوفاء والشهامة شيخ المراجل والوفاء والشهامة وما يقصي له بنتي روس ما ونك بوقت اللوازم شجعين خواتك أهل الزن واهل الوسامة، خواتك أهل الزن واهل الوسامة، وعمامك الشيخان صهر الميادين، أمجاد اللوطنة سعيد الغمامة، نعم بخوالك بالملاكة شجعين، تاريخي يشهد للرجال النشامة، وختامها يامن أدعي كده دايم دوامه، إليك لك دايم دوامه. الي اقبلت عروسنا صف وصبي، واستقبلوها بالعطر والخزامه، هاذي منازل ولدو حلال والقابلين والقابلية لها من الله علامه شيخة زمانها ما لها من يساوين لزين التاج يا علامه هنو منال وغنوا لها يا المحبين وردوا لها من الشعر وفي كلامه تحدك يعليها السلامه يا بنت شيخ بالكرامه له دواوين يستقبل الضيف تصير له ابوك سالم له جمال عناوي شيخ المراجع والوفاء والجمال ممدوحة الافعال علم وبراهين، وخلاتها دنت بروق الغمامه، واخوانك بوقت اللواس مشجعين، خواتك اهل الزين واهل خواتك اهل الزين واهل الوسامه، وعمامك الشيخان فخر الميادين، امجادهم طلت بعيد الغمامه، نعم بخواتي عين تاريخ يشهد للرجال النشامة وقت مهاء يا منال تشت الزن نجعي لي دايم دوامه